Joo, tosiaan mä tulin kertomaan, miten meillä Lempäällässä on jalkautettu näitä uusia lukutaitoja. Ensin hieman taustaa tästä meidän Lempäällä varhaiskasvatuksesta. Eli meillä on ö, 19 varhaiskasvatuksyksikköä ja niissä 60 ryhmää, ja me ollaan myös perhepäivähoitajat otettu mukaan tähän, tähän meidän työhön. Ja, ja tota, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissaan on se, että jokaisella lapsella tulisi olla yhdenmukaiset mahdollisuudet saada vahvistusta medialukutaitoihin ja tieto- ja viestintäteknologian taitoihin ja ohjelmoinnin osaamiseen. Ja tällä hetkellä se ei kuitenkaan toteudu tasavartaisesti meillä varhaiskasvatuksessa, että henkilökunnalla ja perhepäivähoitajilla hoitajilla on tosi eriävät taidot ohjata lapsia tässä meidän mediakulttuurin maailmassa. Ja sillä ajatuksella sitten on lähdetty täällä Lempäälässä tähän työhön, eli on palkattu digimentor, eli minä, ja mukana siellä käytännön arjessa ja opastamassa aikuisia henkilökohtaisesti sekä mallintamassa sitä, sitä tota, työtä digipedagogiikkaa lasten kanssa, että miten se oikeasti siellä arjessa voisi näkyä se työ. No se keskeiset toimenpiteet, mitä täällä nyt alustavasti tehtiin, oli se, että me hankittiin tämmöiset digilaukut kiertoon, ja, ja tota, niissä digilaukuissa on, jokaisessa on yksi Chromebook, sitten siellä on kolme iPadia, ja sitten on muuta sekalaista sisältöä, mitä mä tuossa kohta on kuvina, eli siellä on piipottia ja m-tainia ja, ja tota Osmoa ja muuta tämmöistä, mulla on kohta tuossa kuvina. kuvina niitä, niin näette tarkemmin. Ja se jää aina sinne, sinne varhaiskasvatusyksikköön, sen sinne mun käynnin jälkeen, se digilaukku. Ja tämän hankkeen jälkeen, niin sitten me ollaan mietitty tämmöistä pysyvämpää sijoitusta, että meillä on tämmöistä kolme, kolme eri aluetta, ja se jäisi aina sitten vähän niin kuin lainauskäyttöön se digilaukku, että sitä saisi sitten käyttää sieltä jatkossakin, ja niitä sen digilaukun sisältöjä. Lisäksi me ollaan tämän hankkeen myötä hankittu tämmöisiä infonäyttöjä, muutamiin päiväkoteihin. Ja ne on tarkoituksena, että sitten niiden avulla sitten huoltajille tuotaisiin näkyväksi tätä meidän työtä, mitä me täällä tehdään varhaiskasvatuksessa. No, millä tavalla se sitten näkyy tuolla varhaiskasvatusyksiköissä, tämä mun työ, niin me ollaan varattu yksi päivä per ryhmä digimentorina. Käy, käy, käyntiä sinne, sinne tota varhaiskasvatusyksikön ryhmään, ja mä silloin esittelen sitä välinesalkkua, ja, ja sitten lasten kanssa työskentelen siellä ja näytän sitä myös henkilökunnalle. Ja sen käynnin jälkeen se digisalkku jää 9-8 viikoksi sinne, sinne ryhmän käyttöön tai koko sen päiväkodin käyttöön eli he pääsee itsenäisesti työskentelemään ja käyttämään niitä laitteita siellä. Lisäksi tässä oli ajatuksena, että kootaan tämmöinen digimateriaalipaketti varhaiskasvattajille Teams-ympäristöön, eli mä olen sinne tehnyt, kerännyt kaikenlaisia vinkkejä, oppaita, ja, ja tota, tarkoituksena on myös jonkinlaisia ohjevideoita tehdä sitten sinne Teams-ympäristöön. Sieltä olisi helppo käydä, käydä tota, katsomassa niin ohjeita, koska nyt huomaa itsekin, kun on tuolla netin viidakossa pyörinyt, niin siellä on hyvin paljon kaikkea ja vähän itsekin välillä eksyy sinne kaikenlaiseen tietoa, niin sieltä löytäisi ehkä helpommin sitten niitä, niitä tietoja ja nopeammin. Ja sitten tämän, tämän, tämän, kun ryhmät on saanut käyttää sitä itsenäisesti sitä, salkkua, niin sitten olisi yksi kertauspäivä päivä per päiväkoti, noin 2-3 kuukauden päästä sitä starttiviikosta. Tän meidän ajatuksena on, että, että, että me ohjataan lapsia teknologian vastuullisiksi käyttäjiksi ja hyödyntäjiksi ja kehittäjiksi. Ja se, että me lisätään niitä laitteita, niin se mahdollistaa paremmin sen perehtymisen tähän tietoja tieto ja viestintäteknologiaan, ja se, että sitten se, että mä menen sinne ryhmään, niin pääsen ihan oikeasti näyttämään niitä laitteiden käyttöön ja mallintamaan sitä siellä, siellä ryhmässä. Tuossa on ehkä vähän toisintona se, että, että, että, että tosiaan se jää se salkku sinne käyttöön, ja, ja tota, nuo infonäytöt on sitten mahdollistaa sen, tekemisen näkymisen niille huoltajille. No, minkälainen se päivä siellä, siellä tota ryhmässä sitten onkaan? Tuossa näkyy se, se yksi niistä digisalkuista, minkä kanssa mä pyörin, pyörin täällä ympäri lempäällä, eli siellä on yksi laukku ja sitten, koska kaikki välineet ei mahdukaan sinne laukkuun, niin sitten mulla on vielä toinen kassillinen sitä tavaraa ja lapset on yleensä aika ihmeissään, kun sinne sinne ryhmään tulen, että mitä sulla oikein tuolla on, ja tulee tosi mielenkiinnolla tutkimaan, että mitä kaikkea sieltä löytyykään, että se on ollut tosi houkutteleva salkku, minkä kanssa pärähän sinne ryhmään. Öö, ennen käyntiä mä olen lähettänyt sinne varhaiskasvatusyksikköön infon tulevasta käynnistä ja kertonut uusista lukutaidoista, että mitä se tarkoittaa ja mitä se mun käynti siellä tulee tarkoittamaan, että mitä me tulen tekemään siellä siellä ryhmässä ja mukana on myös pieni kysely, johon mä toivon, että he vastaisi ennen mun käyntiä, että sillä kyselyllä mä haluan vähän kartottaa sitä, että millaista osaamista siellä henkilökunnalla jo on, mitä siellä ryhmässä on jo tehty ja millaista apua he toivoo multa, kun mä tuun sinne ryhmään ja tämän kautta mä pystyn räätälöimään sen jokaisen käynnin siellä siellä tota kun mä tuun sinne ryhmään, että on vähän semmoista ennakkoaavistusta jo siitä, että minkälaista mahdollisesti, ja tietysti se, että minkä ikäisiä lapsia siellä, siellä ryhmässä on, ja, ja minkälaisia taitoja heillä ehkä jo on, niin silloin mun on helpompi mennä sinne jo. Mutta toki myöskin menen sillä asenteella, että katsotaan ne päivästä tulee, että, että on ollut paljon semmoisia nyt koronankin takia semmoisia päiviä, että että voi jo vähän kysellä, että no onko omaa henkilökuntaa paikalla, että, että, että, että päästään silleen työskentelemään kuitenkin tarkoituksena, on, että se oma henkilökunta tutustuu niihin laitteisiin sen päivän aikana, että olisi ihan hyvää, että siellä olisi omia, niin sanottuja omia aikuisia paikalla. No tässä on kuvia muutamia niistä hetkistä ja, ja tota, Tapahtumista, mitä siellä, siellä lasten kanssa on tehty. Mun ajatuksena on jotenkin, että leikitään digillä. Eli se, se tapahtuu oppiminen tapahtuu leikin kautta. Ja tuossa vasemmalla ensimmäisessä kuvassa on Osmo-sovellus, mikä on ollut tosi, tosi innostava. Lapset on siinä Tangram tehtävää tekemässä ja yhdessä pohtimassa, että miten me saadaan, saadaan tehtyä samanlainen kuva tuohon noilla muodoilla pöydälle kuin mitä siellä näytössä on. Hyvin paljon opitaan muotoja, värejä, hahmottamista ja myös kaveritaitoja. Se on ollut aika hienoa nähdä, kuinka siinä joudutaan vähän niin kuin harjoittelemaan, että mitenkä, kuinka paljon kaveria saa ehkä neuvoa, kuinka paljon joku kaveri ottaa neuvoja vastaan. Se on ollut tosi herkullista seurata sitä vierestä. Sitten tuossa keskellä on Pieni panda joka on ollut kanssa ihan suuri hitti näillä mun käynneillä, ja sen kanssa on opeteltu ohjelmointia, ja, ja, tota, ja mietitty vähän, että mistä kaikista se panda mahtaa tykätä, ja, ja tota, panda osaa kirjoittaa myöskin, niin sit päässyt kirjoittamaan omaa nimeänsä pandan kanssa, ja se on ollut tosi suosittu. Sitten tuossa oikealla on toi Varmaan aika monellekin tuttu piipotti, ja se on ollut tosi, tosi suosittuna siellä. Et sit sen käyttöön on tässä paljon mietitty, että miten me voitaisiin sen käyttöä, koska se löytyy muutamista päiväkodeista täällä näin, että miten sen käyttöä voitaisiin viedä, viedä eteenpäin. No sitten me ollaan myös mietitty sitä, että se koodaaminen tapahtuu monella eri tavalla, ja miten erilaisia tapoja sitä voisi olla tehdä. Tuossa keskellä esimerkiksi on ihan perinteinen lautapeli, jolla on, jolla on tota koodattu ää, pieniä hiiriä syömään juustoja. Sitten taas tuossa vasemmalla puolella on lattiapeli, millä myöskin tapahtuu koodaamista, että lapset koodaa toinen toisia liikkumaan. Vähän niin kuin Pirkkalassa oli siellä ää, koodattiin selän kautta, niin tuossa tapahtuu ohjelmointilaatoilla, missä sitten toinen lapsi pääsee ohjaamaan koodaamaan toista lasta robotin luokse, ja siellä matkan varrella voi olla jotain esteitä, tai sitten siellä voi olla jotain lisäosia, että me tarvitaan niitä, että me päästään korjaamaan se robotti. Ja sitten tuossa oikealla näkyy tuommoinen pieni puolitoistavuotias lapsi, joka on just työskentelemässä iPadin kanssa, ja harjoitellaan niitä ensi ensialkeita, että miten iPadia käytetään ja vähän se, miltä se tuntuu, kun se sormi menee siinä näytölle ja minkälaista jälkeä sinne tulee, ihan tuollaiselle whiteboard-pohjalle pääsee vähän piirtämään. Ja, ja hän oli tosi onnellinen tuosta omasta piirrostuksestaan, kun hän pääsi sen tekemään sinne. Eli tosiaan aamupäivällä, kun mä menen sinne ryhmään, niin yleensä mietitään henkilökunnan kanssa niitä pienryhmiä minkälaisiin pienryhmiin jaetaan lapset. Sanotaan, että noin kolmesta viiteen on aika hyvä pienryhmä, äh, minkä kanssa mä lähden työskentelemään ja otan aina siihen henkilökunnan mukaan ja he pääsevät katsomaan sitä, että kuinka mä sitä noiden laitteiden käyttöä siellä, siellä lasten kanssa. Ja, ja tota, sitten kun aamupäivä on työ, työskennelty pienryhmissä, niin sitten kun lapset menee sinne lepäilemään, niin sitten se on hyvä hetki sitten taas henkilökunnan kanssa keskustella siitä, että minkälaisia laitteita siinä digisalkussa on, jokainen pääsee itse kokeilemaan ja se on tosi tärkeää, että, että pääsee itse vähän kokeilemaan ja testaamaan niitä, koska sitä kautta okay. tulee se tunne siitä, että osaa opettaa myöskin lapsia. Ja moni on kommentoinut just sitä, että, Aa, että tämä olikin näin helppoja ja, ja tota, että nyt mä pystyn tätä sitten näyttämään lapsille myöskin, kun pääsen itse kokeilemaan. No, meiltä löytyy jo iPad ja kaikista ryhmistä, no joissakin on Android-pohjaisia tabletteja, niin niiden, niiden käyttö on aika vaihtelevaa. Että myös siihen mun käyntiin kuuluu se, että keskustelen vähän siitä, että minkälaisia sovelluksia siellä on, miten niitä voisi käyttää, minkälainen se peruskäyttö, ihan kuvien ottaminen, videoiden ottaminen, niin niistä keskustellaan siinä. Ja samalla minä myös vinkkaan sitten niistä, mitä löytyy netistä, minkälaisia pelejä pelejä ja ohjelmia sieltä löytyy ja miten tavallaan myöskin sitä semmoista mediakriittisyyttä tietenkin siinä suhteessa käydään keskustelua myös, että, että mitä kaikkea sitä ehkä kannattaa katsella. Ja sitten pureudutaan niihin henkilökunnan etukäteen esittämiin kysymyksiin ja ongelmiin ja toiveisiin, että ne on tosi hyviä hetkiä keskustella ja, ja tota, tuoda sitä uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksia siellä esille, siellä, että ollaan puhuttu esimerkiksi vaikka ergonomiasta, että miten, miten, tota, missä asennoissa esimerkiksi vaikka iPadin katselu olisi hyvä, hyvä tehdä ja, ja tota, muutenkin sitten oppimisympäristöstä, että mitä kaikkea sieltä löytyykään ja sitä, että kaikkea mitä he jo itse asiassa ovat jo tehneet siellä, mutta eivät ehkä ajattele niin, että se olisi digipedagogiikkaa. No sitten kun lapset nousee sieltä levoilta, niin jatketaan työskentelyä, että sitten on just tota pari työskentelyä Osmon sovelluksen kanssa tai pienryhmätyöskentelyä piipotin kanssa ja yksi asia, mistä mä tykkään, minkä mä tykkään tehdä siellä on esimerkiksi ihan kun lapset leikkii, niin kuvan ja otan videoita niin sitten pyydänkin sieltä, että hei tulkaas katsoa, että mitäs kuvia mä täältä ottanut ja videoita mä on ottanut ja, ja tota, tehdäänkin siitä video mihin he pääsee sitten tietenkin osalliseksi myös, että mietitään sitten vähän, että, että minkälaisia ääniä sinne voi lisätä ja minkälaista puhetta ja, ja otsikoita ja muita. Että se on ollut tosi herkullinen hetki sitten vielä osallistaa lapsia ja tietenkin myös se, että sitten siitä saa videon, jonka voi sitten esittää huoltajille, kun he tulee hakemaan. Että tämmöistä me ollaan tänään tehty, koska digipedagogiikka saattaa olla huoltajille vähän, että nyt siinä on tultu tultu jotain pelejä, Angry Birds-pelejä pelaamaan sinne, niin, niin tota näytäänkin, että hei, me ollaankin leikitty siellä. Niin se on ollut tosi, tosi kiva hetki sitten näyttää vanhemmille, että tämmöistä me ollaan tehty. No sitten sen ryhmässä työskentelyn jälkeen, jos siellä on noussut jotain kysymyksiä esille, mihin mä en ole sillä hetkellä pystynyt auttamaan, niin sitten mä etsin vähän tietoa siihen ja palaan asiaan mahdollisimman pian, että esimerkiksi semmoinen desibelimittari, yksi ryhmä halusi, että löytyykö netistä desipeli-mittaria ja semmoinen sieltä löytyikin sitten, ja lähetin heille tietoa, että tämmöistä, tämmöistä täältä löytyisi, ja, ja tosiaan sitten tuossa, kun mun kuvaan kuuluu myös se tiimistä löytyvän uudet lukutaidot kanavan ylläpito ja kehittäminen, niin sinne mä oon sitten näitä tämmöisiä digivinkkejä, yrittänyt viikottain laittaa, että hei, nyt olisi tämmöistä ja tämmöistä. Ja, ja tota, toiveena olisi myös, että sinne tulisi semmoista jakamista, että, että henkilökunta niitä omia juttuja myös jakaisi siellä, että tavallaan siihen tulisi niin semmoista niin jatkoa sen tuon. käyttöä. No. Oikeastaan parasta Antia mulle henkilökohtaisesti tässä on ollut työskentely lasten kanssa, että että heidän innostuksensa ja halu oppia uutta on ollut tosi tarttuvaa ja on ollut tosi, tosi mahtavaa mennä aina sinne Mertulua. ryhmään ja, ja, ja tota, no, saada, saada uutta innostusta sieltä itselleenkin. Ja, ja sitten taas myös henkilökunnan kommentit, että ai tämä oikein näin helppoa ja ai tämmöistä onkin digipedagogiikka, niin se on ollut tosi mahtavaa nähdä ja, ja, ja että tavallaan oikea tapa tarttua tähän digipedagogiikkaan digipedagogiikkaan ja siihen, että miten me saadaan jalkautettua näitä uusia lukutaitoja, lempäällään varhaiskastukseen. Tavallaan se, se apu menee ikään kuin sinne suoraan, sinne ryhmään ja sinne henkilökunnalle, että saadaan yhdessä ihmetellä. Ja mäkin sanoin, että en mäkään tiedä kaikkea, että me voidaan yhdessä miettiä ja suunnitella ja, ja katsoa, että, tota, että me ollaan tässä vasta alkutaipaleella ja, ja tota, lähdetään tästä eteenpäin. Ja se on ollut mun oman työn suunnittelun myös hirveän herkullista nähdä, että että mitä siellä jo osataan, kuinka paljon jo tehdään, mutta myös, että missä kaivataan apua. Kaivataan ehkä, jotkut kaipaavat ihan perusasioissa ja jotkut taas kaipaavat ehkä vähän sitten taas ö, isommissa asioissa apua. Niin tota, niin, niin, Tämä on ollut tosi kiva työskentelytapa. Eli täällä leikitään digillä, se on, se on mun motto. Ja tuossa tosiaan mun yhteystiedot, jos sitten haluaa, haluaa kysyä jotain. Siinäpä oli minun puheenvuoroni.